أهلا وسهلا بيكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء والتوليد وقلات تأخر حمل بكلية الطب جامعة القاهرة هنسأل النهاردة سؤال مهم قوي ناس كثيرة ما تعرفش إجابته وهو ليه الأم الحامل عرضة إن هي تصاب بالسكر فيما هو معروف باسم سكر الحمل أول حاجة خلونا نتفق إن هرمون الحمل أول ما بيطلع في الجسم هو اللي بيسيطر على كل حاجة في جسم الأم وبيسخرها لخدمة الجنين. طب إيه علاقة دوت بالإصابة بسكر الحمل؟ لما الأم تاكل وجبة غذائية عادية هنقول مثلا أي حاجة فيها نشويات المفروض العادي إن يطلع الجلوكوز في جسمها وإن هرمون الأنسولين اللي في جسمها يطلع ويستخدم الجلوكوز ده ويدخله جوه الأنسجة بتاعتها. اللي بيحصل في حالة الأم الحامل إن هرمونات الحمل بتمنع الأنسولين وبتمنع جسمها إنه يستخدم الجلوكوز ده وده عشان البيبي هو اللي ياخد السكر الأول. لذلك كتير من الحوامل بيشتكوا من دوخة وهبوط ومش قادرة تركز، مش قادرة تعمل مجهود مع إنها ممكن تكون بتاكل كويس. ولكن جسمها مش قادر يستخدم الأكل ده طيب برضو هذه الحقيقة العلمية علاقتها إيه؟ بأن الأم الحامل ممكن يجي لها سكر الحمل. لما جسم الأم ما بيقدرش يستخدم الجلوكوز اللي هو بيأكله البنكرياس بتاع الأم بيضطر أنه يطلع كميات أكبر من الإنسولين بالتالي بيبقى العبء عليه أكبر فلو هي عندها استعداد وراسي أن هي يجي لها مرض السكر ساعتها هتصاب بالسكر خلال فترة الحمل في الآخر احنا عايزين ندي نصيحة في الموضوع دوت السيدات اللي هم عرضة اكتر للاصابة بمرض السكر او اللي عندهم تاريخ عائلي زي مثلا ان باباها او ممتها بيعانوا من مرض السكر هتاخد بالها زيادة شوية من التغذية خلال فترة الحمل يعني نبعد عن الحلويات السكريات الحاجات اللي فيها سكر جاهز نخلي اكلنا اكتر هلسي يعني ناكل سلطه خضراء الفاكهه اكيد ما فيش منها اي مشكله ويفضل ان تخلي نظام التغذيه بتاعها عباره عن وجبات صغيره متكرره خلال اليوم كل ده هيحمي جسمها من الاصابه بمرض السكر اشكركم واتمنى تكونوا استفدتم معانا